en esos barrios de, de, de, de ahí de abajo de, de y de la cuña y todo por ahí. Que sí, que es, les falta pues asientos para los personas mayores y cosas de esas, pero por aquí ya te digo Cada pouco hai algo porque O auditorio Pois pues aí se volcan bastante el tráfico aquí hai bastante Ya se sabe que é unha das calles máis más... O okay, que me gustaría unha Que pensaran o tema dos dos coches Por exemplo, que non hai onde aparcar Joder, iso vai empezar Cada día hai máis coches e cada día hai menos aparcamiento Te digo unha cosa Tú non vayas pedir un papel ao ayuntamiento Que pasas toda a mañana allí Vete allí E no... E vas allí esperas unha cola grandísima e terminas a cola e te estamos andando ao outro lado. E sí, hai tantos que queren facer algo, que non fan nada, entre un e outros, a casa sin barrer, e non se facen nada. Debían facerle máis caso aos vecinos. Eh, me gustaría que traballaran pola cidade, sobre todo, que mantuvieran a cidade como, como se ten que ter, pues, curiosa, limpia, tender as reclamacións dos cidadanos que para eso votan. E, bueno, atender eh, esa política social, en vamos, en primer lugar. Pero todo eso, que sea participativo e que vaise á calle a ver as, as, as problemáticas dos cidadanos. E pues, logo lo típico de sempre, que es que ya llega o momento que empieza a dar casi... Eh, la palabra, perdona que te lo diga, pero empieza a dar asco, es que luego a justo los días antes das elecciones, empiecen a arreglar as calles. A mí eso ya es que me pone de los nervios. Que sea un pouco máis cercana a relación entre o poder público e os cidadanos que ten unha proximidade. Al que estuvieran un pouco máis cercanos, e non somente acercarse quando é a época da elección. Que pensase un um pouco mellor acerca da cultura e da arte, e que facessem cousas comuns com os de, de los barrios, que pudesse pudessem pequenos sítios onde os cidadãos pudesse haver pequenos encontros, pequenas charlas para debater acerca das de de políticas do barrio e que pudesse esses pequenos comitês ter uma voz ativa na, no juntamento.